Пані Людмила мешкає у приватному будинку у Південному мікрорайоні понад 20 років. Каже, раніше біля річки Кабиця можна було відпочити. Тут була чиста вода, доглянута рослинність, жило багато птахів. В нинішньому стані річки жінка вважає винними людей. Недобросовісні жителі, ані не те, що убирають, ані просто свалюють здесь мусор. Місцеві жителі недобросовісні, вони не просто не прибирають, вони тут звалюють сміття, замість того, щоб платити за вивезення сміття, влаштували тут звалище. Скільки ми тут живемо, я жодного разу не бачила, щоб якісь міські служби тут щось робили. Єдине колись очерет прибирали. По-моєму, за 20 років двічі чистили річку так виглядає сьогодні річка Кабиця та її частина, що неподалік дитячої залізниці. Побутове сміття як на берегах, зарослих очеретом, так і у воді, вкритою рязкою у протоках. Сміття є і на гілках дерев, хоча подекуди є чисті ділянки та птахи. – Тож жасне, звісно. Особливо нам всі люди, грубо говоря, скидувають. Жахливий, звісно, стан цієї водойми. Особливо обурює, що місцеві люди скидають сміття до цієї річки. Ми живемо там, знизу, і в нас особливо часто таке буває. Я, чесно кажучи, жодного разу тут не бачила якісь служби, якусь техніку. Ні, щоб місцеві тут прибирали, я не бачила. Чесно, ніколи не бачила, щоб жителі прибирали. Бачила тільки, як вони засмічують. Ужасне Жахливий стан цієї річки. Вона постійно цвіте, тхне. Даруйте, річка Смердючка, так її називають. Не засмічують її місцеві жителі. Навіть намагаються очищувати якось граблями, сітками. Можливо, з тих висотних будинків приносять сміття, але жителі приватного сектору вигрібають. Раніше все було набагато ліпше. Тут річечка була і тут. Я жодного разу не бачила тут якісь міські служби. Я отам, на горі живу, не бачила. Бачила тільки, як жителі селища вичищають. А у такому стані кабиця у тій її частині, що розташована у південному мікрорайоні, є тільки облаштоване місце для риболовлі. Засудді ловили рибу, зараз риби нету, все. Тут люди ловили рибу, зараз риби немає. Все засмічено, заросло. Отут качечки плавали, а зараз навіть води бракує в цьому водоймищі. Дуже давно тут чистили міські служби, років 10 тому, точно не скажу. Каналізацію деякі люди поводили в річку, порушують закон. Та, 10-15 назад, і не більше. Та, років 10-15 тому, якщо не більше, в останнє тут намагалися навести лад. Щоб місцеві жителі викидали тут сміття, жодного разу не бачив. переході, так. Було, коли місцеві самі прибирали. Місцеві отут внизу доволі часто виходять прибирати ці місця. Не те щодня, звісно, але раз на півроку, на рік виходять. 11 грудня 2019 року на сайті Запорізької міськради опублікували петицію щодо очищення гирла та прибережної території річки Кабиця. Вона набрала 772 голоси із необхідних 750. І на початку минулого року міська рада мала виділити понад 750 тисяч гривень на проєкт з розчищення кабиці, керуючись програмою ревіталізації річок та інших водойм міста Запоріжжя на 2018-2028 роки. За період дії програми, тобто з 2018 року, за рахунок коштів міського бюджету, коштів охорони навколишнього природної Проведена процедуры оценки вплыва на довкилля и отриманы позитивные выставки подзаходов с расчистки речки русла Балка-Суха в районе досвидной станции, расчистки русла речки Кабица в Коммунарском районе і розчистка герлової ділянки русла «Мокра Московка». Под цим об'єктом також виконані або в стадії виконання проєктно вишукувальні роботи. У відповіді начальника управління з питань екологічної безпеки Запорізької міськради Гліба Золотарьова на інформаційний запит Суспільного вказано, що на оцінку впливу на довкілля щодо розчищення річки Кабиця буде витрачено 302 тисячі 635 гривень. Керівник басейнового управління водних ресурсів річок Поразов'я Олександр Лебідь на аналогічний запит відповів, що вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації з розчищення гирла річки Кабиця та оцінки впливу на довкілля – 305 тисяч 700 гривень. Герман Дубінін, Геннадій Корчененко, Новини на Суспільному. Запоріжжя.